وانت فاكر ان انت ملكش توبة كتير من الناس بيرتكب معاصي كبائر او صغائر وبعدين سبحان الله يتمادى فيها ليه لانه فاكر ان المعاصي بتاعته اكبر من عفو ربنا فيقول لك لا ما انا لو تبت ربنا مش هيقبل توبتي انت فاكر انك ملكش توبة انت فاكر ان معصيتك اكبر من عفو ربنا ده كان الصالحين يقول اللهم ان يكن ذنبي عظيما فعفوك يا اله الكوني عظم. ازاي ربنا يقبل التوبة مهما كانت المعصية تعالوا نعرف الاجابة على هذا السؤال في لقائنا هذا السلام عليكم ورحمة الله مرحبا احبتي واعزائي المتابعين والمستمعين مع سؤال اتاني من احد ابنائنا الشباب المتابعين وقال في ان هو ارتكب تقريبا جريمة الزنا مع بنت من البنات وما نعرفش هل ليها عواقب ولا لا ما ذكر ليش لكن بيقول انا مش قادر اخد خطوة في الحلال ومش قادر يعني انا بحبها او متمسك بيها بس مش قادر اخد خطوة في الحلال تعالوا بقى نوقف كده كام وقفة الاول في الموضوع ده لان الاجابة على السؤال ده تبقى اخر حاجة اخر حاجة في لقائنا. ولذلك انا بقول لك اسمع الفيديو للاخر اسمع الفيديو للاخر عشان تسمع الرأي طيب اولا انا حزين جدا على هذا الجيل الضائع هذا الجيل جيل الشباب والبنات اللي هو قرب العشرين وبعد العشرين بشوية لان هذا الجيل لم يجد القدوة التي يتخذها نبراس إيه وتبقى هي المرشد ليه في طريقه أنا بقى بنعي تراخي الآباء والأمهات في التوجيه في الإرشاد في التربية إحنا معظمنا كآباء وأمهات فاكرين التربية عبارة عن إيه أي واحد فينا لك أنا ولادي متربيين أحسن تربية إزاي متربيين أحسن تربية بيأكلوا أحسن أكل بيلبسوا أحسن لبس بيتعلموا أحسن تعليم لا الكلام موضوع الاكل ده لو انت بتسمن لما ممكن بتربي مواشي لكن انت بتربي عقول مش عقول وبعدين بيلبسوا احسن لبس ما هو اي لبس يسطر العورة وخلاص وبيتعلموا احسن تعليم ولو اتعلموا على غير ملة الاسلام يبقى ده احسن تعليم فكل واحد فينا في بقه الكلمة دي أنا أولادي بيأكل متربين أحسن تربية، بياكلوا أحسن أكل، بيلبسوا أحسن لبس، بيتعلموا أحسن تعليم، نقول له لا استنى شوية. هل أمرت أولادك بالصلاة؟ حتى لو الواحد فينا أمر أولاده، ما إحنا معظمنا بنؤمر أولادنا وبيتقاعسوا ويتكاسلوا فعايزين الأولاد دايماً زي رب العزة ما قال لسيدنا النبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مش اصبر، لا اصطبر، في طاء زيادة. وعلماء اللغة يقولوا زيادة المبنى يعني يبقى في حرف أو حرفين زايدين في الكلمة يدل على زيادة المعنى. فالصبر واحتمال الكدر. لكن الاستبار لا احتمال الكدر وان صدر من الغير إليك إساءة. يعني بتقول لابنك صلي، بتقول لبنتك صلي، يا عمي هما اللي صلوا خدوا إيه؟ هما اللي صلوا عملوا إيه؟ ما هو ابن أنت الدنيا مش دار جزاء، الدنيا دار عمل. والجزاء هناك واخد بالك وبعدين ده فرض ربنا اوجبه عليه الشاهد اللي عايزين يوصلوا ايه ان انا ممكن اامر ابني اامر بنتي حضرتك تامر ابنك تامر بنتك حضرتك تامر ابنك تامر بنتك وما يسمعش الكلام لا نتابع التوجيه والارشاد وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى ولما رب العزه من على سيدنا اسماعيل الوذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي ها وكان يأمر بص بالفعل المضارع مش وكان أمر لا وكان يأمر هكذا بالفعل الدال على الحال في الواقع المستقبل الحاضر المستقبل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية إذا أنا حزين على هذا الجيل الذي لم يجد قدوه اولا حتى من كثير من اهل العلم مش لاقي فيهم قدوه وبعدين مش لاقي قدوه في الاباء في الامهات الاب تحول الى ممول الام تحولت الى شيء ثاني سبحان الله خادمه مفيش توجيه مفيش ارشاد مفيش الاجتماع الاسري مفيش قعدتنا على الطبليه بتاع الزمان اللي بتخلي الاب يتفقد احوال اولاده والام تتفقد احوال اولادها وبعدين نسال انت عامل ايه يا ابني؟ عامله ايه يا بنتي؟ ونشوف اخلاق الاولاد واخلاق البنات، لا كل واحد فينا اهمل وقال لك خلاص هما هيتربوا هما متربين كويس، لا. يبقى احنا انا بنعي على هذا الجيل هذا التراخي من الاباء والامهات. طيب ايضا في تراخي من الشباب نفسهم. الشاب نفسه ما عندوش نخوه الرجوله في هو لا ينظر الى عورة غيره. لا ده بينظر لعورة غيره. ويقتحم محارم غيره وربما يعتدي على عرض غيره طب يا ابني انت لو اختك في المقام ده او في المكان ده لها كده احنا كنا قلنا في فيديو سابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما له شاب وقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا فالصحابة يعني صاروا حينهان ويئذن لك انت فالصحابة ظنوا ان الرسول يتعامل معها بعنف او بشدة او بقسوة يقول له قوم يا خالد مده على رجليه، قوم يا عمر مد، لا ما هو هيتضرب ويروح يفعل الفاحشه. امال؟ قال لهم خلوا بيني وبينه، لو سمحتوا سيبوه لان ده مريض، مريض مريض بالشهوه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يبقى هنا ده قلبه مريض بالشهوه، عايز علاج. فالطبيب صلى الله عليه وسلم قال له تعالى ها، افترضاه لامك؟ انا ممكن ااذن لك. مع أن الرسول لا لا يملك هذا بس الرسول بياخد يدي معاه لو أزنتلك ترضى ده الأمك قال له لا يا رسول الله قال له كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته ما هو اللي أنت هتفعل بيها الفحشة دي أم واحد ترضى لامك تعمل كده حد يعمل فيها كده قال له لا طب أفترضاه لأختك أفترضاه لعمتك أفترضاه لخالتك قال لا يا رسول الله قال فإذا كنت لا ترضاه لهؤلاء فكيف ترضاه للناس فالشاب هنا بدأ يهدأ قال ادعوا الله لي يا رسول الله. الرسول وضع ايده على صدر الشاب ودعا له، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الشاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونار الشهوة تتأجج مولعة بين اضلاعي فخرجت من عند رسول الله وليس على وجه الارض وجه احب الي من وجه رسول الله. ليه؟ لان هو نظر إلى أمه إلى أخته إلى خالته إلى عمته إلى ابنته إلى أي إلى زوجته في المقام ده فعشان كده ارتدع بقى في رادع هنا عن ارتكاب المعاصي. طيب الواحد فينا لو وقع في معصيه طبعا هو رب العزة قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش يعني الامور الزايده عن حدها الا اللمم اللي هي الصغائر ان ربك واسع المغفره الله طب ليه رب بتغفر الصغار لو استغفرنا قال هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض عارف ان انتم هتميلوا برضو الى الايه ظلمه المعصيه والماده هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. طيب يبقى في ناس بتتجنب الكبائر جميل، ناس بتتجنب الصغائر بس هتقع فيها لان الرسول قال لو لم تزنبه يعني تقع في الصغائر لذهب الله بكم واتى بقوم غيركم يعصونه فيستغفرونه فيغفر له عشان تتحقق صفه الغفار لله في الدنيا قبل قبل الاخره. طيب الشاب اللي عمل كده ده ازاي سمح لنفسه ان هو يعتدي على عرض واحد مست كان الامام الشفعي الله يرضى عنه يقول من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي، ان الزنا دين فان اديته كان الوفى من اهل بيتك فعلمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلاله طاهر ما كنت هتكا لحرمه مسلمي عفوا تعفن نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي طيب دلوقتي هو وقع بينه وبين بنت اه شيء الله اعلم الشيء ده هو ما ان كان يعني حاجه معينه او وصلوا الى الزنا والعياذ بالله طب والحل؟ ويقول انا مش قادر اخطو خطوه في الحلال. اولا انت لا تستعظم ذنبك على الله، انت لازم الاول تتوب الى الله. لازم تتوب الى الله واي انسان مننا يا سيادنا لو ارتكب صغيرة او كبيرة اوعى تستكبر المعصية على عفو ربنا اوعى تظن ان ربنا ما يقدرش يغفر الا الحاجة الصغيرة لا رب العزة سبحانه وتعالى الاقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين رب العزة من رحمته جعل السيئة بمثلها والحسنة بعشر وجعل الحسنة ماحية للسيئة تمح السيئة يبقى لو الواحد فينا وقع في صغيره او في كبيره يعمل ايه يتبعها بالايه بطاعه شوف سيدنا النبي ايه اللهم صل عليه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وايه كمان الوخالق الناس بخلق حسن يبقى اتبع السيئه الحسنه تمحوها يبقى على الشاب ده وامثاله اللي وقع في الحرام في كبيره او صغيره اولا لازم يقلع عن الحرام ثانياً يعقد العزم على ألا يعود ما يرجعش تاني مش هو بيتوب مؤقتاً توبة الثعالب ما في توبة الثعالب يعني ايه توبة الثعالب بتروي كتب الأدب ان التعلب دخل حديقة عنب تكعيبة زي ما بنسميها احنا وسرق منها قطف عنب وهو خارج قابله صاحب التكعيبة في وشه وفي ايده بقى شومة كده نبوت كده من اللي يكسر الحجر فالتعلب جري فهو بيجري بينط من على الصور قطف العنب وقع من بقه. فبقى وين ولين محتار، ينزل ياخد قطف العنب النبوت هينزل يفلق دماغه. طب ويعمل ايه؟ يمشي ويتحرم من قطف العنب بس يبقى اشترى حياته، فلما لقى مفيش فايده بقى راح رافع ايديه كده وقال اللهم لك الحمد لم تجعل لنا في الحرام نصيب. لا ده انت دي توبه مضطر اليها. انا مش عايزك تتوب لما تحس بالمصيبة جايه او ان الموت جاي. ما هو فرعون تاب. بس ربنا ما قبلش توبته لان توبه فرعون كانت توبه اضطراريه مش توبه اختياريه انا عايزك تتوب وانت قادر على فعل المعصيه مش وانت عاجز عن المعصيه او خايف من الفضايح لا عايزك تتوب وانت قادر على فعل المعصيه شوف رب العزه قال حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به شوف اللفه الطويله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين فرب العزه قال له قال آه انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يبقى إذا أولا يقلع، ثانيا يعقد العزم على ألا يعود، ثالثا يندم على ما فات، رابعا يصلح غلطته. يعمل إيه؟ اللي أنت مسستها في الحرام دي عرض وأنت كده هتكت العرض ده وهتفضح البنت دي. طب وبعدين؟ يبقى اقل شيء اقل علاج دنيوي انك تتزوجها ما ينفعش هل ترضى لاختك ان يعتدي عليها احد وبعدين ما يسالش فيها ويهتك عرضها ويسيبها كده طب ولو هي ولو ما تزوجهاش يبقى هو آثم أمام الله أنت يا ابني آثم أمام الله وهي لو فرضنا ان هو الشاب ده ما جاش تزوجها وهي أصبحت مش بكر أو أصبحت يعني ربنا يسلم ويستر أعراضنا جميعاً طب الحل إيه؟ من الامانه ان تخبر من ياتي يتزوجها بما حدث له الامانه تقتضي هذا الامانه تقتضي هذا فان شاء قبل وستر وان شاء رفض يبقى هنا لازم نبقى صرحاء ولازم نبقى مخلصين وصادقين مع بعض ما ينفعش احنا بنعامل لرب ورب قال ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يبقى طلامة اتعامل رب اوعى تظن إنك لو فلدت من عقاب الناس في الدنيا هتفرد من العقاب في الآخرة وإنك لو سترت في الدنيا لا يوم القيامة فيه فضايح نسأل الله أن يسترنا جميعا فأقول للشاب أقول للبنت أقول لكل واحد كبير أو صغير ارتكب صغيرة أو كبيرة أقبل على الله اوعى تيأس من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومعنى من روح الله يعني من رحمة الله اقبل على الله ولححه على الله في الدعاء وفي التوبه وفي الاخلاص واكثر من الاعمال الصالحه وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيغفر لك هيغفر لك ذنبك اوعك تظن ان ذنبك اعظم من عفو ربنا عفو الله اكبر وعفو الله اعظم كان ابو الفتح البستي يقول دع دعي الأمور كبيرة أو دع الزنوب صغيرة أو كبيرة ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله لي ولكم العافية قبل ما برضه برضو بقولك ما تنساش دعم القناة على باتريون إن شاء الله حسيب لك اللينك أو موجود تحت ان شاء الله وارجو انك تشير وتوسع الخير ودائرة الخير لعل الله ان يقبلنا ويجعلنا من المقبولين وان يصلحنا ويصلح بنا اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته